فيلم النهارده بيحكي عن شاب فقير حياته اتغيرت بعد ما اتعلم اسلوب الافعى القتالي وقدر يهزم كل اعدائه بسهوله تامه وبدون ما اطول يلا نبدا قصتنا بتبدا مع المعلم شاو وهو بيجري وسط الحقول وراح عشان يقابل المعلم وانج شاو يبقى هو رئيس مدرسه فن الافعى القتالي اما وانج يبقى رئيس مدرسه النسر والمدرستين بينهم عداوه كبيره جدا وهدفهم يقضوا على بعض وهنا شاو قال لوانج انت قتلت اكتر من 3000 تلميذ من مدرستي ولازم اخلص عليك فوانج قال أنا مهمتي اقضي على اسلوب الافعى من الصين كلها عشان فن النسر يبقى هو المسيطر وبالفعل القتال ما بينهم بدأ في البداية الاتنين كانوا متعادلين لكن مع الوقت وانج بدأ يسيطر على القتال وقدر إنه يتغلب على شاو قبل ما شاو يموت قال انه عنده صديق اسمه باي وهو كمان معلم في فن الافعى وهيحافظ عليه حتى بعد موته فوانج اتعصب وقرر يدور على باي ويقتله بعد كده بتنتقل بين الأحداث لباي صديق المعلم شاو باي كان غرقان في النوم وفجأة صاحب البيت دخل عليه وطلب منه الإيجار لكن باي كان فاشل وسكير ومعهوش فلوس فصاحب البيت بدأ يهاجمه وهنا باي حاول يهرب لكن الناس تلموا حواليه وبدأوا يطردوه مع ان باي راجل عجوز وسكير ويشبه المتسولين الا انه معلم في فن الأفع القتالي وقدر انه يتفادى كل الضربات بمهاره وسرعه عاليه جدا ومسك كل الناس طحنهم وهرب من المكان بسهوله تامه بعد كده بتنتقل بين الاحداث لمدرسه فنون قتاليه لما التلاميذ كانوا بيتدربوا بنقابل الشاب الفقير شين فو شين يبقى طفل يتيم اتربى في الشوارع وشغال عامل نظافه في المدرسه لما شن اتفرج على التلاميذ وهم بيتدربوا اتحمس وحاول يقلدهم لكن فجأة المعلم لي مدير المدرسة ظهر وفضل يزعق له وقال انه كسلان وما بيشتغلش وهنا المعلم لي غرق جزمته في الدقيق وفضل يوسخ الأرض وطلب من شن ينظف وراه زي الكلب طبعا شن سمع كلامه لأن ده مصدر رزقه الوحيد بعد ما المعلم لي عاقب شن نزل عشان يضرب الطلاب وبدأ يحارب مقاتل تاني وهنا بنعرف إن المعلم لي نصاب وملهوش في الفنون القتالية وعامل المدرسة دي عشان يكسب فلوس بعد ما المعلم لي اتطحن نادى على شن الغلبان وفضل يضرب فيه عشان يثبت للتلاميذ إنه ماهر في القتال وهنا شن خرج من المدرسة وهو مذلول ومكنش يقدر يطلب مساعدة من حد لأنه طفل يتيم اتربى في الشوارع شن فضل يعيط مع نفسه ولما صاحبه حاول يواسيه هرب من المدرسه وخرج للشارع في الوقت ده باي راح عشان يستريح جنب مدرسه للفنون القتاليه ومن سوء الحظ معلم المدرسه هو وتلاميذه كانوا خارجين فالمعلم قال له امشي من هنا والا هنضربك طبعا باي ما سمعش الكلام وبدا يقتلهم فالمعلم وتلاميذه اتلموا عليه ضربوه وبالصدفه شن كان ماشي في الشارع وشاف باي وهو بيتضرب فقال المعلم وتلاميذه يسيبوه في حاله لكنهم رفضوا وبدأوا يتقاتلوا معاه طبعا شين ما تعلمش الفنون القتالية لأنه مجرد شاب فقير لكنه كان شجاع ووقف يدافع عن باي وهنا باي قام من جديد وبدأ يوجه شين في القتال والاتنين مسكوا المعلم وتلاميذه طحنوهم في وسط الشارع وخرجوا من المعركة بأمان بعد كده شين استضاف باي في المكان اللي عايش فيه وعرفه على صديقه القط وطلب من صاحبه يعمل لهم الأكل مع أن شين فقير جدا إلا أن قلبه طيب واستضاف باي بكل حب وفي الوقت ده المعلم لي كان قاعد مع عاض المدينة القاضي كان عايز يدرب ابنه في المدرسة ويعلمه فو فالمعلم لي طلب يقابل شين لما شين راح يقابله المعلم طلب منه يتضرب وهو ساكت عشان يبهر ابن القاضي ويشترك في المدرسة وللأسف شين اتضرب وما دفعش عن نفسه عشان ابن القاضي يعجب بالمدرسه ويشترك فيها، بعد كده شن رجع لاوضته وهو حزين ومذلول، ولما باي لاحظ ان شن حزين بدأ يعمل حركات بهلوانيه بالطبق عشان يسليه ويخرجه من الحزن، وهنا شن بدأ يفرح وحس بسعاده، فباي قال له لو اخدت الطبق من على راسي يبقى انت الكسبان، وبالفعل شن بدأ يطرده وحاول يمسك الطبق، لكن باي كان ماهر وسريع جدا وقدر يتفادى شين بسرعة رهيبة بعد فترة الاتنين بقوا أصدقاء وفضلوا يضحكوا مع بعض بالليل باي لاحظ إن شين حاسس بالبرد فأشفق عليه وأعطاه الغطا بتاعه تاني يوم شين صحي من النوم لكنه ما باي في المكان ولما دور عليه لقى إن في تعليمات مكتوبة على الحيط فيها أسرار من فن الأفعى القتالي ولما خرج بره اوضته اكتشف ان في رسومات على الارض بتشرح اساليب قتال سريه وبالفعل شن درس تعليمات باي وبدا يتعلم اسلوب الأفعى القتالي وحركاته السريه مع ان شن عمره ما اتعلم فنون قتاليه في حياته الا انه كان موهوب جدا وتعلم الحركات بسرعه رهيبه وفي الوقت ده باي كان بيتمشى في الشوارع لكن فجاه ظهر له مقاتل من مدرسه النسر المقاتل ده كان جاي يخلص على باي عشان ينهي فن الأفع القتالي تماما وبالفعل القتال ما بينهم بدأ في البداية باي كان سريع جدا وقدر يتفادى كل ضربات العدو والقتال ما بين باي وخصمه كان شديد جدا واستمر لدقايق طويلة لكن في النهاية باي سيطر على القتال وفجأة ظهر مقاتل تاني وطعنه بالسكينة فباي أخذ نفسه هرب على آخر لحظة في الوقت ده القاضي راح عشان يتطمن على ابنه في مدرسه الفنون القتاليه ولما طلب من ابنه يستعرض مهارته في القتال المعلم ليه نادى على شن عشان يضربه وهو ساكت وبالفعل القتال ما بين شن وابن القاضي بدا في الاول شن اتضرب من غير مقاومه لكنه اتعصب وبدا يستخدم فن الافعى اللي اتعلمه من باي وتفادى ضربات ابن القاضي بسرعه عاليه جدا وهزأ قدام كل الطلاب فالقاضي اتضايق واخد ابنه من المدرسه ومشي طبعا المعلم ليه اتعصب من شين ومسكه طحنه قدام المدرسة كلها فشين جاله انهيار عصبي وجري في الشارع بالصدفة شين قابل باي ولاحظ انه كان مصاب اصابة جديدة فاخده لبيته وتسلل للمدرسة وسرق بعض من الاعشاب الطبية بعد كده شين سخن الاعشاب وحاول يعالج باي من جروحه وفي الوقت ده وانج وصل للمدينة وقال لاتباعه انهم لازم يقضوا على باي نهائيا ويخلصوا على فن الافعى عشان فن النسر القتالي يبقى هو الاقوى في الصين كلها بعد ما باي فاق من اصابته شكر شين لانه ساعده واهتم بيه وقال له انا هعلمك اسلوب الافعى القتالي عشان تدافع عن نفسك فشين حس بسعاده كبيره ثاني يوم شين بدا يتعلم اسلوب قتال الافعى تحت ايد باي ومع ان التدريبات كانت شقه وصعبه جدا الا ان شين كان عنده عزيمه واصرار واستحمل كل الصعوبات ومع الوقت شن اتعلم ازاي يستخدم ايديه كالأفعى ويوجه ضربات مميته لأعدائه بعد تدريبات مكثفه شن قدر يخلي جسمه مرن بالظبط زي جسم الأفعى عشان يتفادى كل الضربات وبقى ماهر جدا في القتال لأنه كان بيتمرن طول الليل والنهار تاني يوم في مدرسه الفنون القتاليه لما التلاميذ كانوا بيتدربوا فجاه ظهر المعلم ليان ليان يبقى هو رئيس مدرسه قتاليه منافسه وتحدى المعلم لي في قتال طبعاً لي كان خايف وطلب يقاتله مع المساعب بتاعه فليان وافق يقاتلهم هما الاتنين وبالفعل القتال ما بينهم بدأ ومن البداية ليان مسك لي هو والمساعب بتاعه طحنهم وهزقهم قدام المدرسة كلها وفاز بالقتال بسهولة تامة وهنا التلاميذ سابوا مدرسة المعلم لي وراحوا يتدربوا في مدرسة المعلم ليان لأنه مقاتل قوي جدا تاني يوم لما شن كان بينظف المدرسة فجأة ظهر المعلم هانج هانج يبقى هو معلم المدرسه الاساسي لكنه كان مسافر وسايب ليه يدرب بدلا منه اول ما هانج رجع لقى ان المدرسه فاضيه فشن حكاله على اللي حصل وقال له ان المعلم ليان اخذ كل التلاميذ لمدرسته فهانج اتعصب وراح لمدرسه المعلم ليان عشان يقاتله وبالفعل ليان وهانج وقفوا وش الوش قصاد بعض والقتال ما بينهم بدا في البدايه الاثنين كانوا متعدلين ومهارتهم عاليه جدا وفي وسط القتال وانج معلم فن النسر القتالي وقف يتفرج عليهم مع الوقت ليان بدأ يتفوق في القتال وقدر يغلب المعلم هانج بس فجأة شين اتدخل عشان يدافع عن اسم المدرسة والقتال بين شين وليان بدأ ومن البداية شين استخدم قبضة الأفعى وتفوق على ليان بسرعته وضرباته المميتة طبعاً وانج اتفاجئ ان شاب فقير زي شين معاه اسرار اسلوب الافعى القتالي وهنا شين مسك ليان هزقه قدام تلاميذه ومسح بيه الارض فليان استخدم سلاح عشان يغلب شين لكنه اخذ منه السلاح وغلبوا في القتال قدام المدرسه كلها بعد كده شين اخذ المعلم هانج عشان يعالج جروحه وهنا كل التلاميذ اعجبوا بمهاره شين ورجعوا لمدرسه المعلم هانج من جديد لما شين دخل اوضته اكتشف ان باي اخد نفسه ومشي فشن بدا يجري في الشوارع ويدور عليه لكن فجاه المعلم وانج ظهر وحاول يكذب على شن وقال له ان معلم من معلمي اسلوب الافعى القتالي طبعا شن ما صدقش وبدا يتقاتل معاه في بدايه القتال وانج اتصدى كل ضربات شن ومسكه طحنه ومهما شن حاول يتغلب عليه كان بيخسر بسبب فرق الخبرة وفي النهاية شن اقتنع ان وانج من معلمي فن الافعى القتالي وانه صديق لباي طبعا دي كانت خدعة من وانج عشان يقدر يوصل لباي ويخلص على فن الافعى القتالي تماما وبكده فن النسر القتالي يبقى هو الاول في الصين بعد ما شن رجع البيت اتفاجئ ان القط بتاعه بيتقاتل مع افعى ولما اتفرج على القتال القط قدر انه يغلب الافعى باستخدام مخالبه وهنا شين جات له فكره ذكيه جدا واخترع فن قتالي جديد مشابه لمخلب القط ودمجه مع اسلوب الافعى وفضل يتدرب عليه طول اليوم بعد فتره باي رجع عشان يزور شين والاثنين قعدوا يتكلموا مع بعض لكن فجاه وانج نادى على شين من خارج المدرسه فشين خرج يستقبله لانه فاكره صديق لباي لما وانج دخل المدرسه لقى ان باي اختفى من المكان فبدا يجري وراه طبعا شن ما كانش فاهم ايه اللي بيحصل بعد فتره وانج قابل باي في الصحراء وهنا وانج قال جه الوقت لتدمير فن الافعى القتالي تماما عشان فن النسر يبقى هو الاقوى في الصين فباي قال له فن الافعى هيعيش للابد والاثنين بداوا يتقاتلوا في البدايه وانج سيطر على القتال وتفوق على باي لأنه أصغر في السن وأقوى منه وقبل ما وانج يخلص على باي تماما شين ظهر فجأة وأنقذه على آخر لحظة وهنا شين قال لوانج أنا هخلص عليك لأنك كذبت عليا وقلت أنك من مدرسة الأفعى القتالية فوانج قال أنا هقتل انتوا الاثنين ومدرسة النسر هتسيطر على الصين كلها وبالفعل القتال ما بين شين ووانج بدأ في بداية القتال وانج كان متفوق ومسك شين طحنه لكن شين استخدم اسلوب القط اللي اخترعه وفاجئ وانج بسرعته ومهارته الخرافية وتفادى كل ضرباته ومهما وانج حاول يرجع للقتال كان بيفشل وشين مسكه زبطه وخلص عليه باستخدام اسلوب مخلب القط وانتصر في القتال بعد كده باي شكر شين لانه انقذ حياته وكان معجب بيه لانه اخترع اسلوب قتالي قوي جدا وهنا الاثنين قرروا يفتحوا مدرسه فنوق قتاليه مع بعض عشان يعلموا فيها فن الافعى وفن القط للصين كلها وده كان ملخص فيلم Snake in the Eagle's the Shadow اشترك عشان يوصلك كل جديد واشوفكم على خير ان شاء الله